Knihovna UTB, užitečný pomocník při studiu. Webinář číslo jedna. Knihovna se představuje. Knihovna sídlí v budově univerzitního centra a má celkem tři patra. Hlavní vchod do knihovny je ve druhém patře budovy a po knihovně je možné se pohybovat vnitřním schodištěm nebo výtahy. Do knihovny a z knihovny je možné se dostat přes turnikety pomocí čipové karty. V tomto patře je také umístěn bezbariérový vstup, který slouží osobám s tělesným postižením nebo maminkám z kočárky. K bezbariérovému vstupu je možné se dostat výtahem, který se nachází v levé části budovy za hlavní recepcí. Přímo před vstupem je zvonek, kterým je možné přivolat službu, která pomůže uživatelům s orientací v knihovně nebo poskytne asistenční služby. Knihovna nabízí více než 500 studijních míst a uživatelé mají k dispozici přes 200 počítačů a dostatek dalších přípojných míst pro vlastní notebooky. Ve čtvrtém patře jsou relaxační zóny v podobě knihovních obýváků a také prodejna skript. Počítače jsou k dispozici ve všech patrech knihovny, stejně jako multifunkční zařízení umožňující barevný a černobílý tisk, skenování a kopírování. V každém patře jsou také dvě individuální studovny. Ve druhém patře se nachází jediný vchod a východ z knihovny. V tomto patře je umístěn volný výběr knih a skript, které je možné vypůjčit si domů z pravidla na 30 dní. Kromě hlavního výpůjčního pultu je možné využívat také samoobslužné zařízení Selfček, které umožňuje půjčovat, vracet i prodlužovat knihy. Jedno takové zařízení určené k vracení knih se nachází také v přízemí budovy za šatnou, takže knihy je možné vracet i v případě, že je knihovna zavřena. Počítače nalevo od výpučního pultu jsou vyhrazeny pro vyhledávání v katalogu, napravo je pak jeden počítač určený pro externí uživatele. Třetí patro slouží jako studovna. Knihy a skripta z tohoto patra se domů nepůjčují, slouží pouze ke studiu v knihovně. Ve studovně je umístěno několik specializovaných sbírek knih, například knihovnička pedagogiky, či knihovnička regionálního rozvoje. Ve třetím patře lze využívat knižní skener určený pro skenování knih. Kromě počítačů vyhrazených pro externí uživatele a vyhledávání v katalogu je možné využít také počítač s přístupem do databází NOREM. Prostory ve čtvrtém patře slouží především jako místo pro setkávání, odpočinek a relaxaci. Patro je rozděleno do relaxačních zón zvaných knihovní obýváky, které jsou vybaveny pohodlnými sedačkami, sedacími vaky a dvěma automaty na dobrou kávu či čokoládu. V knihovničce Little Free Library je možné najít také nějakou beletrí k odpočinku. V patře se nachází čítárna novin a časopisů, které se lze v knihovně přečíst. Rovněž je zde počítačová studovna, Informační centrum Baťa zabývající se baťovskou tématikou a také na skript a reklamních předmětů. Knihovna je otevřena od pondělí do čtvrtka od 8 hodin ráno do 8 hodin večer, v pátek od 8 hodin ráno do 6 hodin večer a také v sobotu od 8 do 2 hodin. V případě, že si uživatelé neví rady s některými službami knihovny nebo mají konkrétní dotaz nebo požadavek, mohou využít některý z následujících kontaktů. Na e-mailu knihovna zavináčutb.cz i uvedeném telefonním čísle je vždy k dispozici ochotný personál knihovny, který pomůže i studentům se specifickými potřebami. Studenti k nám samozřejmě mohou přijít také osobně. Knihovna je také velmi činná v online prostředí, takže můžete sledovat její webové stránky či některou ze sociálních sítí, kterou využívá.